No, napodobit účinky kosmického letu tady na Zemi je poměrně oříšek. Naštěstí máme nějaká výcviková zřízení, která by nám s tím mohla pomoct. Pojďme se na jedno podívat. Právě jsme před takovým malým simulátorem, který používají i skuteční astronauti pro svůj výcvik. Jmenuje se Gyroskop a vyznačuje se tím, že vás zatočí ve všech třech osách. A proč vlastně astronauti procházejí takovým výcvikem? Jde především o nácvik ztráty prostorové orientace. V vesmíru totiž není to, čemu na zemi říkáme nahoře a dole. Astronauti musí být připraveni pracovat a fungovat v prostředí, ve kterém se mnohým z nás zvedne žaludek. A musí v tom prostředí pracovat na 100%. Na gyroskopu totiž nezažijete ani stav bez tíže, ani velké přetížení. Ale dojde zejména k otestování vašeho vnitřního rovnovážného systému. A má ho v uších i Kristýna. V jim uchu je totiž tekutina, která reaguje na pohyb. Pohnete se dopředu a stejně, jako byste měli v ruce skleničku vody, tak se hladina pohne také. Receptory, které ten pohyb zaznamenávají, se jmenují statokónia. A my teďka prověříme, co se stane se statokony, až se roztočí Kristýna v gyroskopu. To znamená, že tekutina ve vnitřním uchu začne výřit. A uvidíme, co na to udělají její statokónia. Jsi připravena? No, asi jo. Jelikož si náš pokusný jedinec užije svět i hlavou zůru, musí být pevně připoután. Pořádně ho totiž roztočíme. Nejdříve podél jedné osy a pak předáme i dvě zbývající. Jeho úkolem bude celou dobu říkat posloupnost čísel od 1 do pěti. 1, 2, tři, 4, 5. Jednoduché, že ano. Uvidíme, jak se s tím poradí. Docela dobrý výkon, zdá se, že to zvládla perfektně, dokonce se dokázala i přepočítávat čísla. Jak se cítíš? Trochu se mi točí hlava, ale jinak je mi dobře. Kromě výcviku astronautů se gyroskopy používají také jako technická součástka zařízení, které se potřebují orientovat v prostoru. Například váš mobilní telefon má maličký gyroskop, který mu říká zda je zůru nohama vlevo nebo vpravo. Gyroskopy se používají také v dronech nebo obecně ve všem, co se potřebuje orientovat v prostoru.